عشبول الجمر واشعلوا الرايحة عوش اللو البيوت وقوا فيها عفي عرس بنت الفخر والشان مروش واشعلوا الرايحة مهنوها باج لياليها سبحان من زالها سبحان الحسن وازن معطيها الحسن وازن معطيها معروفه ارشوها بالورد والرايحة وقولوا عسى الله يهلنيها يوم احضر الحسن والزين معطيها الحسن والزين وزينب اعطيه ع الحسن والحسن